بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أخوة في المساجد بعد التسليم من صلاة الفجر والمغرب نسمع المصلين جميعا في صوت واحد يرددون هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يقولونها عشر مرات لماذا هذا الذكر؟ ما هو سر هذا الذكر؟ ما هو فضله وقوته؟ اسمعوا يا أخوة إلى الفضل العظيم لهذا الذكر ولعل الكثير منكم لم يسمع هذه الأحاديث الصحيحة اسمعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان الرجليه قبل أن يتكلم يعني في محله بعد الصلاة لم يتحرك ولم يتكلم في أي أمر من أمور الدنيا من قال بعد صلاة الصبح وهو ثان الرجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل مرة عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكنا له في يومه ذلك حرزا من كل مكروه وحرسا من الشيطان الرجيم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 بعث الله له مسلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب له بها عشر حسنات موجبات ومحى عنه عشر سيئات موبقات وكانت له بعدل عشر رقاب مؤمنات حسنه الألباني وكنا له مسلحة يعني الله جل وعلا يبعث لهذا المؤمن هذا الذاكر ملائكة مسلحة تحميه وتحرسه وتحفظه من الشياطين يعني يقولها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب كلمة لا إله إلا الله قامت من أجلها السماوات والأرض أقوى كلمة في الوجود وأعظم كلمة في الوجود لا إله إلا الله لا إله